خوش آمد شما از که در بیشتش و که از طریق اینترنت و میدیا و رسانه ها به میزگرد تبدیل میکنن امروز سومین و آخرین روز میزگرد آسیب شناسیب اپوزیسیون و برنامه آینده ایران هست با اجازه قبل از هر چیز حقیقتا سپاس گذاری کنم همه عزیزانی که در صدق کار بودن و هستن همکاران خوب، نیزبانان نازنین در گروه فنی هستن و میخوام که یک سپاس به هر حال تعداد سخنرانان ما و کسانی که فعال در این دو روز شرکت کرده بودند ضمن اینکه وقت بسیار بسیار کمی رو داشتند ولی تعداد زیاد بود و متاسفانه ما نتونستیم اونطوری که باید پاسخگو باشیم به سوال و جواب ها به وقت بیشتری که برای سخنرانان باید وجود می‌داشت و امیدوار هستیم که در نشست های بعد بتونیم در حد امکان مقدوراتمون جبرانش بکنیم. ولی ناگزیر باز این مسئله رو اشاره بهش بکنم که چند نفر از سخنرانان روز اول و دوم همچنان صحبتشون انجام نشده. که امیدواریم از ساعت دو بعد از ظهر امروز به وقت کانادا، تورنتو بتونیم که تعدادی رو پخش بکنیم مشکل دیگری که وجود داشته اختلاف ساعت بین امریکای شمالی و کانادا که به هر حال زمانی که ما آغاز میکنیم و زمانی که پایان میدیم آغازش در اونجا سه بعد از ظهر و از اون طرف به نیمه های شب میرسه در اروپا اینه که همه این مسائل این مشکلات رو ایجاد کرده و ناگذیر هستیم که این رو تحمل بکنیم چون اگر بخواهیم در یک مجموعه فکری بزرگتر در هر جای دنیا این ارتباط رو داشته باشیم این مشکلات وجود داره ناگذیر ولی خب جای خوشحالی است که اینها همه ضبط شده همه مستقیم به یوتیوب رفته همه قابل پخش مجدده، همه سخنرانان ما مجدداً در برنامه‌های تلویزیونی تا اون زمانه که این تلویزیونها در اختیار ما باشه، شرکت خواهند کرد، حضور خواهند پیدا خواهند کرد، دیدگاه‌های خودشون رو مطرح خواهند کرد، و امید بیشتر باز اینه که در پایان این نشست سه روزه و برای نشست بعدی ما، ما تونسته باشیم یک قدم به جلو برداشته باشیم که اون یک قدم حرکت قادر باشه در نهایت ما رو به هدف نهایی نزدیک بکنه. هدف نهایی هم هیچ چیز نیست. همون دو اصله. همون دو اصله که باعث این خواهد شد که تعداد بیشتری از فعالان سیاسی رو تراشکران سیاسی رو به خودش جذب جلب بکنه و جامعه ایران رو به خودش جذب بکنه. جامعه ایرانی که به هر حال در یک بی اعتمادی دلم نمیخواد بگم ناامیدی ولی متاسفانه واقعیت داره قرار داره و به نوعی این بی اعتمادی یک مرض است که خیلی خطرناک از سرطان, سرطان خطرناکتر و این گریبان ما رو گرفته گریبان اپوزیسیون رو گرفته اینی که تقصیر کیه شاید نتونیم بگیم تقصیر هیچ کس هست تخصیری هیچ کس نیست همه تلاش کردم یک واقعیته طول دوران سی هفت سال گذشته مشکلاتی رو که جمهوری اسلامی به وجود آورده سرکوبی رو که در تمام این از روز اولش تا به الان روی مردم گذاشته فشارهای متعدد و متفاوت موقعیت بد بسیار بد اقتصادی موقعیت های فراد فکری ایدئولوژیک جمهوری اسلامی که هر حکومت ایدئولوژیک میتونه داشته باشه ایدئولوژیک دینی من فکر می‌کنم بدترین نوع دیکتاتوری دنیا است تجربه خیلی خیلی مشخص ما هم توی این 37 سال گذشته وجود داشته ولی چیزی که هست مسئله‌ای که خیلی خیلی روشنه اینه که ما هم از نظر تاریخی این رو می‌دونیم که هیچ دیکتاتوری باقی نمونده هم از این نظر که زمان و امکانات زمانی کمک بسیار بسیار زیادی رو کرده این مسئله ساتلایت ها، اینترنت همه و همه این کمک رو میکنه که این امکان رو به وجود بیاره ما بتونیم به اون مرحله موفقیتی که برای همه ما ایرانی ها در نظر داریم و اون یک جامعه دموکراتیک، یک کشور، یک پارچه برای خودمون یک برابری برای همه مردمانمون بتونیم این رو زود زود به دست بیاریم این دلیل که بتونیم اون خودمهوری های خودمون اون مشکلات کوچیکی که وجود داره اون رقابت های بی خودی که میتونه همه تفرقه رو باز ادامه بده این رو بهش برسیم که از بین بره و بدونیم که ما اینجا با خودمون جنگ نداریم ما این مجموعه با یک دشمن مشترک همه ما جنگ وجود داره هیچ چیز دیگه نیست اینی که من سرطن طلب باشم یا جمهوری خواه چپ باشم یا راست باشم هیچ تفاوتی نمی کنه اگر که من یک ایرانی باشم که مسئولیت خودم رو برای نگه داشتن مملکتم رهایی از این هقارت که جمهوری اسلامی برام به وجود از این بیهوییتی که نام پاسپورت من رو به خودش شناسنامه من رو به خودش اختصاص داده رهایی پیدا بکنم اونجاست که بدون تردید این مجموعه ای ایرانیان نقاط مختلف ایران هیچ تفاوت نمیکنه تهران باشه یا شیراز سرباز بلوچستان باشه یا ده ده گرمی آذربایجان یا بشاگرد خلیج فارس هیچ تفاوت نمیکنه اگر ما قادر به این باشیم این برابری رو ایجاد بکنیم مطمئن باشیم که بدون هیچ شکی این موفقیت استارتش خورده شروعش آغاز شده و میتونه به نتیجه خیلی مشخصی درسه. در خدمتون هستم ببخشید آقایی خانیزاده هستن بفهمین شما اگر قراره که مرد آقایی امیری بله. آقای فتح اولین سخنان امروز ما صبح همگی بخیر آقای جمشید امیری هستن که اشون سخنگوی جبهه متحد بلوچستان آقای امیری دانشترهای عالی رو تموم کردن سالها معلم بودن در دبیرستانهای بلوچستان و سالها فعال سیاسی در سازمانهای چپ بعدها تحصیلاتشون رو ادامه دادن و متخصص مهندسی اسکلتهای, اسکلتهای نفتی هستن و حال همون که گفتم سخنگوی، سخنگو و عضو جپه متحده بلوچستان بفهمین آقای امیری خیلی سلام خدمت بفرمایید سلام دارم خدمت هزار و همودنان گرامی که ما رو روی اینترنت یا دیگر می میبینن همچنین تشکر دارم از جناب دکتر لاجوردی انجمن پژوهشگران آقای پتی و آقای افشین جم و تمام دست در کاران که این جلسه خوب و جالب رو که ترتیب دادم که ما میتونیم با هموطنانمون با دوستامون چندین مدت هست در رابطه با بعضی از مسائل هستیم روشنگری داریم میکنیم اگر من خودم در جلسات جناب دکتر لاجاردی خیلی بودم و از تلاش های خدماتی رو برای نزدیک کردن اپوزیسیون داشتن واقعا تشکر می کنم ای کاش که همه دستندرکاران به همین شکل می بودن. یعنی بقیه سازمان ها و شخصیت ها اگر اینجوری می شد امروز دیگه مشکل اپوزیسون به نظر من حل بود من عذر می کام از این که چون فارسی زبان دوم من هست من با اون صورت که مثل بقیه سخن روان باشم یا ادبیاتی صحبت کنم شاید نه ولی خوب نظر و اون چه که در بین مردم هم میگذره توی بلوچستان و در سایر ایران خدمتون عرض کنم همونطور همه اطلاع دارید بلوچستان عقب مانده ترین استان یا منطقه ایران هست نه فقط در این دوره بلکه دردوره های قبلی و قبلی الان من نمیگم در بلوچستان امکانات ترانسپورتی راه ارتباطات این مسائل هست ولی هنوز هم تعبیزات خیلی خیلی زیادی هست در اونجا که باید بهشون بررسی بشه و در آینده در حکومت آیندهی که امیدوارم به زودی باشه این نکات درگرفته بشه که اون اغماندگی های تاریخی که در اونجا عمدن یا سعوان یا به هر شکل پیش اومده جبران بشه البته سازمان های زیادی هستند قبلاً در سرتاسر سر ایران فالیت داشتند و الان اینها تمرکز کردند برای مسائل و مشکلات ملی در داخل مناطق ملیشون هست. به نظر حق دارند برای اینکه اون چیز اساسی رو که باید سازمان های سر در رابطه با خلقه های ایران ادام می کردن رو ادا ادداه کردند و اینو احساس می‌کردن که همیشه به صورت پسونند دارنشون استفاده میشه. همون که تجربیات و استفاده هایی هم از این سازمان ها داشتیم الان اگر میبینیم که افرادی هستند تو بلوچستان یا هر شکلی در مسائل سیاسی یا اگه چی شدن به خاطر همون چهار تا کتاب که در دوران رشد و نمو جریان ها چپ بود بینا بالاخره نتیجه گرفتن و استفاده بردن من چند تا نویسدار دارم البته بزرگان و سروران قبلا اینجا عرض کرده رو مطرح کردم که لازم نیست من تکرار بکنم ولی خب من هم به نوبه خودم در رابطه با آسیب شناسی بوفسیون چرا ما تا به حال پس از 37 سال نتونستیم یک حزب واحد یا یک جریان واحد متحد یک جمعی وسیع بر اله نظام تشکیل بدیم چرا هنوز موفق نشدیم این دلیلش روشن است بنظر ما یک خود محوربینی هایی که در بین افراد و سازمانها هست یا مسائل دیگر یا تا حتی مسائلی که از طرف احزاب خلقی یا احزاب منطقی یا اقوام مطرح میشه یک ترس ها و وحشت هایی هستند که بالاخره هر کی حق داره از اون مناطق ملی هم احساس میکنند ما اگر این مسائل دنبال گیری نکنیم شاید در حکومت آینده همون بلایی که در دوران قبل سرمون اومده باز هم تکرار بشه دوستان مرکز نشین و دوستانی که در رابطه با کل ایران هم فعالیت میکنند اینا هم حق دارن میگن خب ما اگه اینجوری باشه شاید اینها اگر به خودشون برسند شاید از مال جدا بشن ولی اگر واقعیت این باشه که ما رفاه رو برای همه فراهم بکنیم و همه همونطور دیروز جناب لوکواز واردی فارغوندی ایران دموکراتیک با حقوق برابر برای همه شهروندا برای همه مردم باشه اون مدت مردم اینو عملا لمس خواهند کرد دیگه حرفی برای گفتن اینور اونور باقی نمیمونه و مطمئن باشید ها همیشه بهترین را انتخاب انتخاب را خواهند کرد یعنی من اگر بدونم در در محدوده جغرافی های میانه در بین کشورهایی که ما همسایه داریم هر کشوری اون کشوری را انتخاب قاد کرد که شرایط زندگی و رفاه بیشتری برای مردم داشته باشه من فکر نکنم یکی حاضر باشه ایران با این همه خوبی که داره ویل بکنه یا بریم یه جای دیگه مگر اینکه در اونجا زندگی شفتباری یا سختی هایی داشته باشه در هر حال من وقت نمیگیرم، من در رابطه با آسیب شناسی اپوزیسیون یه نکتهایی رو اینجا نوشتم خدمتون میخونم مختصران که چرا اینجوری شد ببینید دوستان بعضی موقعات میشینیم اینجا میگیم که اپوزیسیون اینجوری هست یا مسائل هست بنظر من روی کار آوردن حکومت های دینی در منطقه جانم بلانتار اوکی روی کاراوردن حکومت‌های دینی در منطقه اینها همه برنامه ریزی شده ترهایی هستند که از کشورهایی به صلاح به خاطر منافعشون به خاطر منافعشون در منطقه اجرا میشه گفتن این مطلب به این دلیل نیست من زد کشورهای غربی یا مخالف نه ما الان داریم تو کشورهای غربی زندگی میکنیم از امکاناتونها استفاده میکنیم بچه هامون به دانشگاه میرن استفاده میبریم ولی خب هستند شرکت های یا کارتل هایی که بخاطر منافعشون برایشون مسئله نیست تو ایران چه مگذره برایشون مسئله نیست نمیدونم اگر پونسد نفر یا هزار نفر از یک جامعه های جهانسیمی تواب شد برای اونا این مسائل عادی هست کما اینکه بعضی موقع تو جامعه خودشون این مسائل اتفاق میفته به این دلیل که یه مقدار تو ما پرداختیم با آسیب شناسی اپوزیون که دلیل این که در منطقه به این شکل هست چی از خدمتون میخونم مختصرا دوستان ما در شرایطی به پرداخت آسیب شناسی و سیاسی اپوزیسیون کشور می‌پردازیم که جهان به صورت آنچنان انبار به ریخته در آمده است که هیچ قصد قادر بیافتن شه ای مورد دلخوایخیش در این به هم ریختگی سامان نیست پس از پروش پاشی اردگاه بزرگ اغمار شوروی به نام جهان سوسیالیسی کشورهای قطب مخالف آن اردوگاه به سرکردگی بزرگترین قدرت سیاسی نظامی و اقتصادی جهان یعنی آمریکا، به کمک همیاری انگلیس با دخالتهای یکجانبه خود هر چی میخواستند در, سر چش... در سرچشمه انرژی جهانی یعنی خواهر میانه عراق کویت لیبی کمی پیشتر از آن در ایران به عمل آوردند شش این خوشتنه تحولات بزرگ، اما منفی منطقه، اما منفی منطقه بر نامی عکس نامیکیز شاید دموکراتیک سبزیک با داده بودند. هرگز روبوی دموکراسی و دولت‌های قانونگذار مدنی فرار نرویدند. درست و عکس. همه امیدها و انتظارات مردم ستم دیده این بخش از جهان را که دارای دولت‌های نیم بند سکولاری مانند لیبی، عراق، سوریه، یمن و ایران و افغانستان داشتند از ریشه نابود کرده آن رگه های بسیار اندک سکولاریسم موجود پیشینشان هم نابود شد و در بس و تمام به نام دولت‌های دینی اصر 16 انگلیسیونی تجدید سازمان یافتند تو از همپاشیدن اردوگاه سوسیالیستی فروریزی دیوار برلین جرقه امیدی بود تا صاحبان سرمایه کپ بزنند و بگویند آری آن شبه پایان یافت امروز است که همه متحدانه به پیشقرالوی آمریکا همه آن راههایی که در گذشته در مقابل دویاران دیرینه مذهب و سرقرا ببندیم دولت رو روبه مدرم ایران با تصمیم سران بزرگ شرکتکنندگان کنفرانس گوادلوب با بردن شاه و گل دادن از دست جنرال هایزر برتش ایران تا تسلیم ملایان شود آن دولت سیکلار به اولین و بزرگترین دولت دینی جهان اسلام به ویش خواهر میانه بدل گشت تا مقدمات دینی همه قاورمیانه را فراهم نماید در افغانستان دولت دموکراتیک که دکتر نجیب با وجود همه سازشی به نمایندگان سازمان ملل انجام داد بود مورد حمایت غربی ها قرار نگرفت و با اعدام او دولت طالبانی و سپس مجاهدین دینی برقرار شد و نهایتا امروز به دولت اسلامی افغانستان منجر گردید. پشت سر آن دولت سکولار عراق آن پایتخت مدنیت حارون رشیدی پس از غارت همه آثار تاریکی و سرمایه های کلاهان به دست حاکمان شیعه بر علیه ها سپرده شد. که از ده سال پیش تا به امروز هر روز بیش از 300 تن تا پاسند انسان بیگناه در آنجا کشته می شود و عملا ده اش حاکمیت دارد. در بازگشت بگذشته تا آنجا پیش می رود که به برد فروشی زنان در سه هزاره می پردازد. پس از آن در مصر دولت افراطیون دینی اخوان المسلمین بر سرکار کار آورده شد و دولت ملی ناصر نهایتاً به دولت کودتا انجامید بر پایه چنین نگاه و نگرش و طرح و استراتژیکی بود که در سآخر دیدیم دولت تقریباً رفاهی لیبی که به سوی سکولاریسم پیش می‌رفت شکسته شد و به حاکمیت فودالیت درآمد سخنگوی رسمی در روز نخست کشتن فجیعانه غذافی اعلام نمود که از امروز بر فرامین دینی چهار زنی در کشور آزاد است. پس از آن در بحرین بالوای شیعه و سنی در گرفت و به دنباله آن در یمن جنگی میان حاکمان دینی ایران و مراکز اسلامی سعودی ایجاد گردید تا هر کدام بتوانند دولت شیعه یا سونی خود را حاکم گردانند. دولت ترکیه هم می‌دانیم دولت ترکیه هم که می دانیم چندین سال است به دست حزب اسلامی اداره میشد کشوری که به‌زورترین محت... در منطقه می‌بینیم که عربستان سعودی تا روز امروز پاقد پارلمان و مجلس است و خود, خود و کبلگاه همه اخبار دولت‌های دینی خاورمیانه است و به صورت دینی اداره می‌گردد بدین صورت پس از پروپاشی فروش... حکومت اقمار شوروی سابق تلاش شد تا در همه خاورمیانه املا حکومت‌های و سرکار بیایند تا با حاکم کردن حکومت های دینی این جوامر را با فرامین آسمانی اداره کرده و از دموکراسی سکولاریزم بدور نگه داشته شوند یعنی بازگشت به جهان گذشته با باورهای دوران بطلمیسی باشد تا کوران و نابینایان نادانان از جهان نوین پدیده ها و دستاوردهای جهان نو نگهبان گنجه های این کشورها باشند تا غارتگران پر قدرت جهانی با خیالی آسوده به غارتگری خود مشغول باشند. البته رسیدن بدین مقصود بدون جنگ میسر نشد و تا امروز هیزوم روشنی بخشان جنگ است و جنگ بدین دلیل است که آتش جنگ همه این منطقه را در کام خود گرفته است. در این گیر و دار به دراز پر روشن است که مواد اصلی فروش بازار این آتش فروشی جنگی در این منطقه بزرگ چه چی چیزی بوده و هست. بسود چه کمپانی های جهان بسوده چه کمپانی جهانی تمام می شود مقدار و مبلغ فروش سلاح های سنگین در جنگ میان این همه کشورها را باید کارشناسان اقتصادی به محاسبه بنشینند دولت های هدایتگر این جنگ ها که در واقع پروژندگان بزرگ آن همه اصله های سنگین کشتار مردم عقب مانده هستند نه تنها این مردم را نادان و احمق فرض می بلکه مردم آزاد کشور هیچ را نیز در این دایره می اگر نه کدام کودک دبستانی امروز از خود نمیپرسد راستی چگونه است که امریکا به تنهایی توانست دولت میلیتاریستی و استبدادی صدام را با 800 هزار، با 800 تانک و 6000 سرباز آزموده در 15 استان کشوران در ظرف دو هفته از بین ببرد ولی ولی در یک است... که از بند بخاک سیاه بنشاند. اما بیش از پنج سال است که یک اوسان عراق به دست گروهی اندک آن هم بدون تانک و هواپیما و نفت و نیز مهاجرت رازی جهان آن هم با کمک انگلیس، فرانسه و همه متحدین آمریکا شکست داده نمی شود. آیا وجود دولت دینی موسیل آن هم در جنگ جهانی برای پیشرفت ترین دولت همانند هم آمریکا، انگلیس، فرانسه آن هم در حالت تحریم جهانی مسخره کردن مردم جهان نیست؟ از سوی دیگر ادامه روزمره کشتار مردم سوریه و تبدیل شدن شهرهای آن کشور بسیار تاریکی را می‌بینیم که بدلی از خاکستر بدل میگردند و مردم آن کشور زیر تیگ کشتار دعشانه و بمبارهای شبان روزی باشار اسد و ارتش روسیه قرار دارند. تلختر و دردناکتر از آن ناپیدایی چشم اندازی برای سرنوشت نهایی مردم آن کشور است که ما همگی نظارگر منظره شنی چند ساله آن وضعیت شوم هستیم مسلما برای نسلهای پس از ما حتما متعالی این همه جنایت پیشهی و آن چه امروز بر سر جهان آورد می شرمناک خواهد بود در دردناکی که هر انسان شریفی را از خود و زنده بودنش بیزار می کند. اما در داخلی این کشورها در رابطه با ارگان های سیاسی اجتماعی و حضاب سیاسی این مردم بدور از دموقراسی چه کردن در اینجاست که باید به مسئله آسیب شناسی و پوزین خیش بپردازیم امروز همه به آگاهیم که نگه داشته نه. خمینی در پاریس آماده کردن زمین های مقدماتی گفت گوهای در توافق با مقامات آمریکایی در نفل شاتو که حتی وی از تلفظ واجعانی زاجز بود یک برنامه تدارک دیده از پیش بود. مخالفت آمریکا با روی کار آوردن دکتر شاپور بختیار، و پذیرفتن بازرگان اسلامگرات به جای و نهایتا رساندن ملایی با ایر فرانس به تهران همه و همه یعنی بشکست کشاندن حکومت سکولار شاه جایگزینان به یک حاکمیت دینی آن هم در تعیین کلنده کشوری از خاور میانه بود با این مقدم چینی روشن و آشکار آیا این رژیم دینی را در قدرتمند منترین کشور خاور میانی به این مقصود نیافردن تا بکمکان بلو آفرینی کرده و با راه انداخته نوآشوب در منطقه به ایجاد دولت‌های درخواهار میال دولت‌های دینی در میال بپردازند. به نظر ما بر اساس چنین سیاستگذاری خانمان براندازی بود که آنها توانستند در داخل کشور کاری را که در طول پنجاه سال حاکمیت شاه نتوانسته بود. در طول پنجاه سال حاکمیت شاه نتوانسته بود انجام دهد. به انجام رسانند. آن کار چیزی نبود. با جز نابودی احزاب سازمانها، ها شخصیت های سیاسی تأثیر کشور چرا که تبدیل دولت ها کاری سیاسی است و اهرم آن احضاب سازمان های سیاسی در کشور می باشند. آنها برای شک... برا شکستنی... شکستن چین اهرمی همه تلاش جهانی خود را از داخل و خارج در ایران فراهم نمودند. دولت دینی وجود آورد شد ملای در ایران تا یک حمله ایدولوژیکی کرونوسایی پس از بستن تمامی دفعات روزامه ها ارگان های احزاب، سازمان های سیاسی سراسر کشور و شخصیت های, حیاتی های سیاسی کادر های کمیت های و مرکزی احزاب را سربنیست کرد و زندانی بود حتی پنج هزار از زندانیان سیاسی زندانی بریده را نیز قتل آم و از شاتون را مخفیانه در چالهای هاوران انداخت. سران نامی و را در داخل و خارج از کشور مانند دکتر شاپور و بختیار، نخوص وزیر، فروهر وزیر، خانمش پروانه و دکتر قاسلمی و شرفکندی دبیران حزب دموکرات کردستان را در متعدم متمدن ترین پای های اروپای باشنی ترین ودیزی از میال برد. روزنامه ها را بس روزنامه را را درها پرد کرد. با کشتن نیروهای مترقی در درون این حلقها از جمله کشتار روشن فکران محدود سیاسی خلق بلوچ جنبش آنان را عملا به دست ملهای افراتیون دینی این مناطق واگذار نمود این حکومتگران دینی یه صفت میشه فضای دموکراتی کشور را تا آنجا بستند و گفتمان سیاسی را آنچنان در هم شکستند که خطا نخست وزیر و رئیس پارلمان ایتی خود را بدون محاکم ساله ها به بند کشیدند باید می دریاب که مولا هرگز اجازه نخواهند داد در این کشور حضب سازید این گفته آقای موسیوی هست که گفته بود ایران هرگز اجازه نخواهد داد که شما هزبش سازید. برای که اینها افرادی بودند که از خودشون بودند و در جلساتشون و در گفتهاشون همیشه حضور داشتند. با همین دیدگاه تجربی جمهوری اسلامی سعی برای این دارد. تا مانع هر گونه اتحاد سیاسی در بین نمایندگان سیاسی احزاب و شخصیت‌ها سیاسی کشور شوند در این راه نیز بسانی که امروز وضعیت بوسیون را میبینیم در بدترین شکل استعداد و جنایت رژیم اسلامی اوبیسون در پراکندهترین و کین حالت خود نسبت به یکدیگر دیگر به سر میبرد و این پراکندگی در حالی است که برای همه اپوزیسیون ما شعار حداقل سیاسی مورد توافق همگی مانند ایران دموکراسی حقوق بشر جدایی دین سیاست و حتی در بعضی موارد پذیرش عدم تمرکز یا فدرالیسم فراهم گشته است اما هیچ گونه گفتگویی درباره سازش سیاسی و همبستگی ملی با شعار تشکیل یک کنگره از چپ راست برای نجات کشور و برقراری دموکراسی صورت نمی گیرد. مشکل دیگری که اپوزیون دموقراتیک و بویشه چپ ما با آنده چارگشته مسئله بحران ایدولوژیکی است. امروز بسیاری از سازمانها و شخصیت های باورمند به سوسیالیسم دیروزین مرددند که خود را تشکیلاتی دموکراتیک بنامند یا سوسیالیستی چرا که اعلام هر کدام از این موضع با فروریزی بخشی از نیروهاشان مواجهند و به خاطر همین از اعلام مستقیم هر کدام از این موضع می ترسند. در واقع دچار یک سردرگمی ایدولوژیک شده و نمی توانند یک سیاست واحد و یگانه اعلام دارند آنها درباره مسائل ملی اقوام و خلقهای گیرفارس ایران حتی از دادن مجدد شعارهای قاطع دیروزین خودمانند و خودمختاری حلقها میترسند؟ به همین دلیل است که می چندین سال است از کنگره های ایران فدرال میگذرد اما به صرف وجود کلمه ملیت در این کنگره از حضور در آن حتی برای یک نشست دوری میکنند همچنین در صف نیروهای ملی دموکراتیک که خلقه ها نیز چنین روندی در جریان است همه میدانیم که آنها تا دیروز خود را به چپ نزدیک تر دیده و به مواضع زدامپریالیستی با هم هم همشانه بودند، اما امروز از آنها فاصله گرفته و تا حدی بهماعت کشورهای امپریالیسی در رس آنها با آمریکا بیشتر دلبستگی دارند، این است که اپوزیسین ایران ضمن ضرب خوردن شدید و از دست دادن رهبری های مجرب و با تجربه دسته اول و کادرهای فعال پراگمدیسی خود در میدان عمل سردرگم مانده، دچار تشتوت فکری و ایدولوژیکی شده است. جهان نیست کاملا جهان دیگری است با مستحل و مشکلات نوین. یکی دیگر از مشکلات بزرگ اپوزیسیون ما، ادم سازماندهی نوین در, در این جهان کاملا دگرگون شده است برپایه ماندگاری به سنت های سازماندهی کوهن آن بیماری در تنیده پیشین مانند سکتاریسم سازمانی خود ها را همچنان با خود حمل می کند. نفرت و کینه بی بیباوری بر یکدیگر دیگر همان آشپخت پیشینی است که رژیم نمک آن را نموده است دوستان اپیوسیونی سیاسی کشور به این سرکوبی وحشتناک همه جانبه و بیسابقه در تاریخ با آن نکته ای از ظرف و ناتوانی رسیده است، که حکومت جمهوری اسلامی در بین بینولی کاملا نابود شده و آن را نابود شده اعلام کرده است و از میان رفته و تقریبا خیالش نیست کاملا آسوده است به همین خاطر است که در سی و پنج سال خود هر آنچه می خواهد انجام می و در کشوری چون ایران با خیالی, با خیالی آسوده هر ملا را به دو دوره ریاست جمهوری میرساند با عبا و امامه به سازمان ملل می فرستد. جالب اینجاست که با وجود چنین انتخابات های مسخره و مفتزانه ای ایران هرگز دارای موازه واحد و یگانه در این زمین نبود است. به عنوان مثال، بعضی رژیم را تحریم، انتخابات را تحریم و بعضی انتخابات را با بودن این رژیم، پیشنهاد میکنند وزیین نیست جالب تر این که با وجود چنین دیکتاتوری و استبداد و دینی کورونوسی، چپ و راست ایران برای گشودن یک جبهه وسیع ضد استبداد و ایجاد دموکراسی آمادگی ندارند. این به چه معنی است؟ به نظر ما پاسخ این پرسش بیرون از این چند حالت نیست. یک اینکه حکومت جمهوری اسلامی به دنیا اعلام کرده است اوپوسیونی وجود ندارد و او آن را به کلی از میان برده است، درست است. دو اوپوزیسیون ایران از اپوزیسیون ایران آنچنان ضربه خورده است که دیگر قادر به مالجه و سازماندهی خود نیست سه اپوزیسیون ما توانایی شناخت از اوزای نوین جهانی پس از پروشه نداشته و دچار سرگردانی فکری و ایدولوژیکی شده است در پایان به باور جبهه متحده بلوچستان ایران و دیگر هم رزمانی که در این جبهه تنها راه برچیدن نظام جمهوری اسلامی و حکومت ملایان ایجاد یک جبهه وسیع ضد استبدادی بر پایه اصول حداقل سیاسی چهارگانه زیرین می‌باشد که مسلما کنگره ملیت‌های ایران فدرال عضوی خود از آن جبهه وسیع خواهد بود الف ایران به دموکراسی پ حقوق بشر ت جدایی دین از حکومت و پذیرش اداره کشور بر پایه های عدم تمرکز یا حقوق های ملی در نظر گرفته بین این حالت بر پایه باورمندی به این اصول چهارگانه حداقل سیاسی هر حزب سازمان و شخصیت سیاسی از شب گرفته تا راست جمهوری یا مشروط خواه می در این جبهه قرار گیرند با احترام جبهه متحد بلوچستان ایران با سپاس از شما. من دو تا نکتر رو یادآوری بکنم. فرمود این انجام پژوهشگران، این نشست آقای آجوردی در طول سالها با دوستان و همکارانشون که منم هم افتخار همکاری کوچکی داشتم در انجام پژوهشگران فعال بودن، ولی این نشست نشستی کاملا مستقل و برحال حال جدا از کاری که ایشون یا هر کسی از همکارانشون انجام دادیم یا ندادیم، این نشستی مستقل. دوم میخوام پیشنهاد بکنم. که بحث سوال رو بعد از که حسابات آقای ایلخانی رو میشنیم موضوع به حال بسیار حساسی بهش انجام بدیم سوال جواب را اگر اجازه میدیم سخنرانه بعدی رو آنلاین داریم اه... بله. بله. بله سوال نمیگیریم میگیریم, میگیریم میگیریم بعد از آقای ایلخانی هم صحبت می‌کنم من شما پیشنهاد کردم بدم آقای ایلخانی رو لطفا معرفی کن آقای لطفاً بیشتر آقای ایلخانی زده آقای ایلخانیزاده سلام می کنم خدمتتون آقای عمر ایلخانیزاده دبیرکل دبیر کل حزب کومله زحمتکشان کردستان ایران هستند از کردستان عراق با ما صحبت میکنند مطلب کوتاهی رو که ایشون از طریق ضبط ویدئویی برای ما ارسال کردن رو میبینید و بعد با خودشون صحبت خواهیم کرد البته اجازه بدید که سلامی به ایشون بکنیم ایشون هم بعد سلام و حال احبال کردن به ما وارد بشن و بعد از اون بتونیم که سهار و جواب های بعد از صحبت ایشون رو با خود ایشون در میون بگذاریم من هم سلام میکنم به شما کاک که ایلخانی زاده عزیز سلام به شما و سلام به همه حاضرین میگوارم که این دوسته بیزه مشست خوبی را ملوظه کرده باشیم جهت اطلاع ارز بکنم که در طول سیاه هفت سال گذشته آقای عمر ایل زاده در جبهه مقابل جمهوری اسلامی بدون هیچ گونه مذاکره‌ای چون این رو من تأکید میکنم به این معناست که بعضیها به هر حال در جاهای مختلف به دلایلی که خودشون فکر میکردن باید یا نباید من وارد اون قضیه و قضاوتش نمیتونم بشم ولی به هر حالیشون هیچگاه نخواستن که در این زمینه ده حتی ده سر یک میز با جمهوری اسلامی بنشینن اگر صحبت آقای ایل آماده است ببینیم و برگردیم به اپوزییون را کی مینامین چه کسایی را اپوزیسیون میدینید متاسفانه این بحث تا حال با مشکلات فراوانی روبرو شده بخشی هستند در اپوزیسیون به اصطلاح میتونم بگم در اپوزیسیون که اساسا تغییر و رفتن جمهوری اسلامی رو نمیخوام بلکه اصلاح و روشهای های این حاکمیت رو مورد نهت قرار میدن به نظر من اولین کاری که باید کرد اینه که اپوزیسیون برانداز خودش از این اپوزیسیون خلاص بکنه به نظر من اپوزیسیون برانداز راه براندازی رو در پیش بگیره این مسئله بسیار مهمیه در عرض این سالها چه اشلاح کلبان حکومتی و چه اشلاح کلبان خارج حکومت به نظر من ضربه کاری به اپوزیشن زدن و همه مسئله اینه که ما بتونیم در شرایط فعلی گرده هم بیایم به یک اپوزیشن برانداز دموکراسی خواه چون مشکل دیگر اپوزیشن با چند تا کنفرانس و در استوکلم و در پاریس و در لندن و در اینجا گرفتن اساساً مخالف برابری و بحث در مورد تبعیش ها بودند. به نظر من اپوزیسیون ایرانی در مقابل جمهوری اسلامی اپوزیسیون برانداز. اگر نتونه از برابری، برابری زن و مرد، برابری تمام آینا برابری قوم و ملیت‌های ایرانی صحبت بکنه، به نظر من راه به جایی نخواهد برد و نمیتونه جمع وسیع مردم رو امیدوار بکنه قشنها و جریاناتی که تبعیض برشون روا داشته میشه اونا رو به دور هم گرد بیاره مسئله بسیار مهم مسئله اوم و های ایرانی ملت ملیت های گوناگونی که هستن ما شانس این را داریم در, در ایران در این کشور بزرگ که فرهنگ های گوناگون متنوع و در عین حال دارای پیشینوی بسیار درخشان رو با هم بیاریم ایران مزاییک میتونه یک ایران بسیار پرقدرت بشه در نتیجه توجه به مسئله ملیتها و قومهای ایرانی به نظر من مسئله یک اپوزیسیون با جسارت باید بپذیره و در این حال راهی رو با که بتونن با هم برابر وار برابر، هر کی که برابر با هم در یک کشورت باشد یک اتحاد زندگی کنند آه حال متاسفانه چه از جانب اپوز بخش زیادی از اپوزیشن ایران و چه از جانب حاکمان ایران با تمام قدرت سعی کردن هویت قومی و ملی و زبانی و اینای این مردم رو انکار بکنه و در اصل میتونم بگم این بینش، بینش تزیه طلبانه بینش برهم زدن اتحاد مردم ایران و های ایران هست و اما همیشه اونا بودن که برچسب تزیه طلبی رو به هر خلقی و مردمی که خاصا از حقوق قومی، محلی و ملی خودشون برخوردار بشان زدن این خطرناکترین تفکر در شرایط فعلی برای مردم ایران و برای آینده ایران. ما میدونیم که منطقه به شدت دچار دگرگونی و تغییراتیه که خارج از قدرت ما قدرت های بزرگ هم در آن دست دارند و با کمال بیرحمی در نظر من در خاورمیانه میانه دارن عمل می‌کنند. در این شرایط ما اگه نتونیم مردم و خلقهای ایران رو به صورت متشکل با هم و متحد نگه داریم و چون این دورنمایی رو ندیم متاسفانه میتونم بگم که دست خارجی در میان ما پیدا میشه و عقاید و زمین سازی که جریانات حاکم سلطه طلب و که در عین در سلط طلبی تیه طلباً و خواهان ت... یعنی خوناخورراگاه ایران رو به راه تذیه میبرند اونا دست بالا پیدا میکنن و در نتیجه خارجیان میتونن امکان این داشته باشن اه... که در میان اپزیسیون ایرانی کار کنن. از نظر ما از نظر زحمت زحمتکشان کردستان اتحاد مردم ایران با هم بودنشون برابری در تمام شعون قانونی و جنسی و همه موارد دیگر اه، اه، نظر ما این بسیار مهمه یک جامعه، یک ایران سکولار دموکراسی خواه که امیغن دموکراسی رو به پذیره میتونه مردم ایران رو با هم نگه داره میتونه اپوزوسیان متحدی رو به وجود بیاره که مردم بهش اعتماد بکنن و پشت سرش وایسن. در شرا... من شرایطی رو میبینم که جمهوری و اسلامی شکست در, درون در بیرون مرز ها رو خواهد به خود خواهد دید. سیاست تا کنونی این رژیم این بوده که در خارج مرز به جنگ و تجاوز و توسعه طلبی دست پیدا کنه به این سیاست رو ادامه بده تا بلکه بتونه با سرکوب داخلی رو با تمام قدرت پیش ببره و مردم رو متوجه خارج مرزها بکنه ما در دوری هستیم امروز در خاور میانه که رژیم جمهوری اسلامی از این سیاستش ضربه قاطع خواهد دید در خارج از مرزها من اینو بسیار دور نمیبینم از نظر ما این احتمالی بسیار اما در این حال خطریه که باید متوجهش یها اگر ما نتونیم اتحادی رو در مورد اپوزیسیون برانداز در میان روسین به وجود آوریم امیدی رو به همه قش‌ها قومها و های دینی ملی ایرانی بدیم به نظر من نمیتونیم در شرایط بعد از شکست جمهوری اسلامی در خارج از مرزها نمیتونیم و ممکن نیست با اتحاد روبروی جمهوری اسلامی بشیم و دست خارجی ها در ایران باز خواهد شد این نکته ای که من پک میکنم با کمال هوشیاری ما باید متوجهش باشیم فواعدش رو ببینیم شکست ایران در خارج مرسا و عوارض منفیش رو هم نظر بگیریم و از همین حالا برای ایران آینده ما بتونیم در فکر این باشیم که جلوه به منفی رو بگیریم و در عین حال از هایی که شکست این سیاست جمهوری اسلامی دامن اپوزیسیون میریسه برخوردار باشیم امیدوارم گرد همایی موفقی رو داشته باشیم و امیدوارم که با جرأت اپوزیسیون برانداز و برابریخواه بتونه اتحاد نوینی ایجاد کنه آقای داشت جناب در جلسه حضور داشته باشید که برای سوال و جواب بله من بله بفرمایید آقای توکلی من یه سوال دارم آقای امیری خب بفرمایید شما سوال آقای امیری رو هم بفرمایید بله من فارغ یعنی مشترک هم بله آره یعنی شما صحبت کردین از حقوق برابر یعنی این مفهوم میشه منطقه. آیا هم نیروهای الان بدون اشار به حزب فاستی باشه آیا در این جنگ نیابتی کردها یعنی کردهای ایران من به کرده دیگه کاری ندارم. آیا در این جنگ نیابتی شرکت کردن البته ملو پودتونیم. پاسخ بدین یا نه تیم سال آیا میگیم جانم خیلی منم اسلامو کوم درسته من چون قبلا در انجمن پروژه شهران خیلی اومدم این تو ذهنم بود ولی آره سمینار آینده ایران هست و مظرت میخواهم در رابطه با اینکه اولا تو اساسنامه درسته ما مسئله فدرال رو مطرح کردیم ولی ببین تو یک وجهی وسیع بن من حقوق شهروندی شامل حال ما میشه برای ملت ها ولی حقوق شهروندی در کل برای یک جامعه تک مثلا تک فرهنگی مثل فرانسه مثل عربستان سعودی مثل یا کشورهای فقط یک زبان یک دین یک مرام داشته دارند خیلی عالی هست ولی در کشوری مثل ایران که ما اقوام با زبان های مختلف با ادیان مختلف با خواسته های مختلف داریم یه مقدار خواسته ها محلی هستن مثلا به عنوان مثال من میگم ما در رابطه با روزهای های و رسمی مثلا به عنوان مثال در بلوچستان شاید عذر میکنم عید نوروز که هست جشن میگیریم ولی یه جشنی باشه در سر این بستگی داره به مثلا عید قربان رو جشن میگیرن کما این که در بین سایر نقاط ایران تمرین‌تر هست این مثلا به این دلیل که بعضی از مسائل هستند که محلی هستند و نیروهای محلی باید اونها رو تصمیم بگیرند یا اون به اصطلاح کمیته یا به این دلیل که ما پی... یعنی پیشنهاد میکنیم که اگر یک در داخل ایران یک کمیته ها یا حکومت های محلی که فقط برای انجام امور داخلی باشه این مسائل رو بهتر حل حلخات کرد ولی اگه شهروندی که باشه و اینو تجربهش کرده باشیم که من بلوچ از حق برابر مثل یک برادر تهران برقرداد باشم خب چه اشکالی داره؟ ولی در رابطه با اوپیوسیون که بتونیم اتحاد بکنیم که هنوز نه من فیدرالیس دارم نه اونها دارن این شرط اولی ما اینو کنار خواهیم گذاشت. فیلن برای اون چیزی می جنگ این مجلس محسسان ایران از در آینده تعیین میکنه که چیکار باید بکنیم آیا حقوق برابر فقط اینه با رای باشه خمسلم هن اگر بر رای اکثریت باشه بلوچه ها یا کردها، ها بلاخره یه میلیون یا دو میلیون هستن و دو میلیون رای در مقابل شهست هشت میلیون رای هیچی نیست پس اینجا یه بادر قانون وزاره های اساسی متخصصین میشینن این مسائل سیاسی و مشکلات مثل اقتصادی و حقوقی رو باید اونها ها باید بکنند چه نظامی میتونه کارآمد داشته باشه مال ما فقط یه پیشنهاده که بهتر بتونیم به حقوق مسائل را برسیب کنیم کمان که اینجا در جامعه بزرگ روپایی مثال هست در جاهایی که جمعیت زیاده و دولت نمیدونه یه مقدار کمیته‌های محلی داره که میر میپردازی به مسائل و مشکلات اون مردم نظر ما بر این معنا هست جناب این خانم زادگی سوال ا ما ضمن بگم ما یک ایران فدرالی دموکراتی رو ابونداری ما و قوم های مختلفی هستیم که در ایرانی نقطه مشترکمون تاریخمون ارتباطاتمون و دیرینهی سابقه دیرینهی که با هم درین هم به همه ما حکم میکنه که ایران رو نگه درین برمان یک کشور راه های درست این کار رو باید پیدا کرد من فکر میکنم اپوزیسیون ایرانی اینو نتونه هضم بکنه دقیقا مشکل ها بر خواهد کنم من, من نه نه آذریم و نه فلسم. کردم اما ایرانیم آزریم همینطوره بلوچم همینطور و فرصشم همینطور اینو باید تذیروخت به نظر من اون فرهنگی که حاکمان در ذهن مردم ایران حق کردند و میگن که همه ما یک ملیتی کاملا نادرست این ما رو متحد نمی کنن. این عامل عدم اتحاد و تفرقه و چوب یا زخموندن هاست ما بگیم که ایران متحد مردمان متحد و رغم جدایی آیین جدایی ملی جدایی قومی رو میخوایم. این مسئله هست این به همه مردم ایران و همه غرقهای ایرانه به همین دلیل ما فدرالیزم رو شعار درستی می‌دونیم در یک ایران دموکراسی مسئله دیگه جنگ نیابتی رو نمیشه به ما نسبت داد ما 37 سال نیابت هیچ کسی رو نداشتیم با جمهوری اسلامی جنگیدیم ایستادیم و میتونم بگم کردستان سنگر مقاوم و بسیار پایدار دموکراسی در ایران بود هیچ اپوزیسین ایرانی نیست که از این سنگر استفاده نبرده باشه و این رو هم در این حال باید بگیم که هیچ اپوزیسین دموکرات ایرانی هم نبوده که به کردستان کمک نکنه این سنگر سنگر همه ماست. ما است. ما میخواییم ازش دوری کنیم یا ازش پشتیبانی کنیم. من اصلا به عنوان سازمان کمله زهدکشان کردستان میگم این حضر در هیچ جنگ نیابتی شرکت نکرده و شرکت نخواهد کرد اما همانطوری طوری که در بحثای قبلی به عرضتون رساندم اگر با اه انکار اه انکار زبان انکار روش ها انکار سابقه تاریخی برخورد بکنیم قطعا, قطعاً میشه زمینه این رو هم باید ببینیم که ممکنه بخشی از کرده ایران یا, یا کسایی به نام کرد ایران جنگ نیابتی هم شرکت بکنه به این بسیار بده من گفتم که خارجی ها دستشون در ایران باز میشه ما آرزو مینه همین فردا رنگوری اسلامی شکست بخوره همین فردا نیروهاش در خارج از مرزها به حضیمت می افتاره. اما در عین ها به عنوان آدم سیاسی که تجربه چند ساله در ایران داره از تشکیلات مفی و مبارزات دانشجویی گرفته تا, مبارز، تا همه چیم تا پیشمرد بودن تا همه اینا رو دیدم. عناصر و آران سیاسی بسیاری رو در ایران در طول این چهل چند سال ملاقات کردم و باشون افتخار همکاری داشتم من فکر میکنم در نتیجه باید دید که دفتر جمهوری اسلامی میتونه باید سیناریو دیگری هم باشه که دست خارجی در ایران باز بشه این اجازه ندیم همون طوری که من گوش کردم و وقت اومدم تو اتاق آقای لاجوردی گفت که ما با هم جنگ نداریم اختلاف داریم تفاوت داریم و با هم جنگ نداریم همه ما علیه جمهوری اسلامی هستیم. در حین حال همه ما نگهدارده یک ایران متحد مردمی متحد و فردهای متحد عزیزان نمیشه اینو به وجود آورد در ذهن ملیت ها و اقوام ایرانی بدون این که پذیروست که جدایی، جدایی رنگ، مذهب و ملیت هست در ایران اما همه ما در تاریخ، در یک کشور بودیم با هم پیوند تاریخی بسیار عظیمی داریم و همه ما همه ما، همه اقوام و های ایرانی از این پیوند تاریخی بهره بردن و همه شون، همه تونستن به این طریق قویتر بشن جدایی هر کدام از ما، ما را در مقابل دیگران و در دنیای پراشوب, پراشوب و کنونی تزعید خواهد کرد. این نقطه، بگذارید این نقطه مشترک همه ما مرسیم. جناب رفت. سواد داشتم از آقای امیریشو اه به یک مسئله اشاره کردن که بسیار مهمه و اون در کل سطح منطقه نیروهای سکولا شکست اه در اه و وقتی ما رو مشترک می‌کنه کنه به نوعی. یعنی حکومت هایی که مذهبی هستند بر ویران های یک حکومت به نوعی حق بودون متفاوت ولی به نوعی سپولار بودن چرا مردم از حرکتهای ضد سکولار که به وجود اومدن پشتیبانی کردن؟ چون این هم نمیشه منکر شد که بخش قمده از مردم پشتیبانی کردند. از این مرسی رعی گرفت، آقای اردوغان رعی برد هیچکی هم درست بودن انتخابات و زیر سوال نبود دفت های بینومدالی هم بودن در سوریه که اعتراض به رژیم اسد توسط نیروهای سکولار آغاز شد و ماها اونها تو تخریب بودن بعد افتاد به دست نیروهای مذهبی افراطی و الان اکثریت شما اگر انتخابات دو انتخابات اول عراق رو نگاه کنید ببینید که نیروهای سکولار قدرت بیشتری داشتند سر دولت داشتن دارد دارد. ولی قدرتشون کاهش یافت به جای اینکه اضافه بشه با خرابکاری‌های دولتش و وابسته به جمهوری اسلامی دریافت اینکه چرا چه قدرتی این نیروها دارند که مردمو جذب کنند و نقاط ضعف سکولارها چیست که حمایت مردم از دست میدن به نظر من یک مشکل منطقه است که جستجوی علت هاش به ما در ایران کمک کنه چون یک مسئله مشترک، عجوبه مشترک همه بنابراین از ایشون سوال داشتم که ایشون در این رابطه تحقیق کرده چون این مثلا مطرف یادن که دلیل شکست سکولار ها و گسترش حمایت از نیروهای مذهبی به مطرفه چرا؟ به چه دلیل بوده؟ خیلی ممنون ببینید خب این تحقیقی به اون صورت من کرده باشه ولی خب هر چیزی از رسانه های گروهی و اون چیزی رو که امروز شاهد هستیم نیروهای سکولار طرفدار داشتن مثلا همه ممنونی غذافی با قدرت مردم لیبی برانداخته نشد یه گروه دوازده نفری دیدیم به خیابون اومدن روز بعدش در فرانسه و در فلان یونایتد نیشن اعلام کردند. بعد یک جبهی نمیدونم از چند تا از کشورهای عرب حاضر شدن نوفلاجون تشکیل دادند و جنگ رو شروع کردند. مردم آین لیبی نبودند این کار رو کردن بسیار آه. آه. تو عراق هم،, هم به همین شکل صدام حسین ارتش عراق نبود برا صدام حسین دیدیم که نیروهای خارجی رفتند کویت از کویت با بومبارانای چند روزش و کروزهای مثالی که فرستادند های ارتباطی همه رو زدن نابود کردند بعد حکومت صدام هم سرنگون کردند <تصفيق> کشوری مثل در این وسط آره در تونس و در مصر که هیچی نداشتند ایناها رو مترسه کردند که بگه کشورها بنام به بهار عربی از اینا استفاده بکنه. برای, برای کشورهای غربی مسئله مصر اهمیت نداره چون مصر کسی که داره از اینا کمک میگیره حالا چه اتحاد المسلمین باشه اخوان المسلمین باشه یا آقای درشاد فیلی مرسی باشه هیچ فرقی براشو نداره به این دلیل بود به نظر من نه اینکه سر درست خوب بالاخره عمل کرده خود این دولت های نیم سکلار هم ملاک عمل هست اینا هم 100 درصد آدمای درستی هم من بگم نبودند ولی نسبت به این حکومت ها سکولارتر بودند درسته در زمان لیبی هزار دانشجوی پزشکی هزار دانشجوی پزشکی داشت تو اروپا هر جوانی که میخواست ازدواج بکنه آب برگ مجانی و هر جوانی که می‌خواست یه خونه و یه ماشین و کار براش تامین بود الان چی میبینیم تو لیبی مثلا هر روز کشت, کشتار یکی بله رئیس قبیله دولت هست و تمام منابع و سروتش هم به خارج قاردگرا برده جناب اغفر من یک نکته میخوام اضافه بکنم و یک مسئولیتی رو برای شما حشتار بدم به این منابع که ما در صدق مشروطیت با اون جمعیت کم و اون جمعیت بی سواد رو نمیتن که و روستانشین اون زمان مشروطه قالب شد و مشروعه مثلا سال پنجه و با این مجموعه بزرگ تحصیل کرده و محرکدار و غیر و غیره مشروعه یعنی آقای خمینی به نیابت بدنه قبل از مشروطیت قالب شد یه بحث به نظرم خیلی خیلی گسترده جامعه شناسان است، جامعه, جامعه شناسی سیاسی که ما واقعا وارد این قضیه بشیم چه اتفاقی افتاد یعنی اونی که اون اتفاقی در 7 سال پیش توی کشور ما افتاده ما دقیقاً می‌بینیم این ربا آقای امیری خیلی نکات جالبی رو اشاره کرده. ما می‌بینیم که این مسئله ادامه داره این تحول وجود داره همینطوری تحول منطقی البته وجود داره در ما رو به یه مرحله دیگه می‌بره 37 سال پیش تا به الان ببینید که خود جامعه ای ایران به کجا رسیده از خرافات در حالتی که این مجموعه بزرگ تحصیل کرده و دانشجوی پنج دنیا دنیای روزانه توی ایران وجود داره این بحث خیلی خیلی جدیه شاید که آقای عمر خانی زاده هم در این زمینه نظری داشته باشن و بعد بریم سراغ اگر سوال بعدی باشه شو مالوای این کار نه اینا جمعا برید خانیزداده اگر که وقت داشته باشید میتونید تشفید داشته باشید در سالن آقای شیر عبدیان صحبت آبایدیان. خودشون رو آبادیان آبادیان آبادیان ببرای، ببرای، ببرای، ببرای، برای من اصلا که ویست دیگه هم خدمت خود مقایشون امیدوار هستم که آقای مصطفی هجری هم که برنامهشون اونجا ضبط شده و وجود داره ما منتظر هستیم که خودشون حضور پیدا بکنن تا برنامهشون فخش بکنیم اگر حضور داشته باشیم که خیلی خیلی خوبی بفرمایید خواهش میکنم آقای شیر آبادیان رو خدمتون معرفی میکنم ایشون فعال سیاسی عضو حزب مردم بلوچستان هستند و موضوع سخنشون چه باید کرد؟ در خدمتون هستیم این میخوف اگر راضی کنیم نمشته ای دارم از طرف حزب مردم بلوچستان که براتون قرائت میکنم خانمها و آقایان از طرف حزب مردم بلوچستان سپاس ویژه از دهندگان این سیمینار که فرصتی مناسب برای بخشی از اپوزیسیون ایران را جهت دیالوگ و گفتگو برای آینده ایران فراهم آورده است دارم امید که در پایان به جنبندی امیدوار کننده تر از پیش دستیابیم همه به این واقعیت اذعان دارند که ایران گذشته کشور وسیعی بوده است که ملت‌ها و سرزمین‌های گوناگونی را زیر فرمانروایی یک امپراتوری گرد آورده بوده است و ایران امروز از پاره‌های پاره‌های از سرزمین‌ها و ملت‌های محسور در امپراتوری گذشته تشکیل شده است که هر کدام ضمن اشتراکات تاریخی دارای تاریخ، فرهنگ، زبان مخصوص به خود می باشند و این اینچونین است که ما ایران را کشوری رنگارنگ با مردمانی تاریخ و کسی را میشناسیم آنچه که همکنون ما را در این گرده همایی جمع نموده است نگرانی هم... همکنون ما از وضعیت زندگی مردمان سرتاسر ایران و دلواپسی از چگونگی ایران پردا میباشد بدون شک آنچه که همکنون درو میکنیم نتیجه کاشت محصولاتی است که دیروز کاشتیم و طبعا محصول فردای ما نیست نتیجه کاشت بذرهایی است که امروز و همین الان در حال کاشتیم استقرار حاکمیت نظام پیشتاریخی و عقب مانده جمهوری, جمهوری اسلامی بر ایران نتیجه مستقیم حاکمیت نظام استبدادی پیش از آن است همان حکومتی که با قبودتای دستاوردهای انقلاب تاریخی مشروطیت،, مشروطیت مردمان ایران را زیر پوتین نیروهای نظامیش لگدمال و سیستمی بقایت متمرکز و شمونیستی را بر ایران حاکم گردانه متأسفانه متاسفانه هنوزم چرخه تولید و با سولید استبداد بر پاشته همان لنگ در می چرخد. زیرا که حکومت شاهانشاهی به حکومت شاهی آن یکی سایه خدا و این یکی نماینده خدا بر زمین همه مردمان ایران از حاکمیت استبداد رنج بردهاند و هنوز تاوان این نوع حاکمیت را که همه ابعاد زندگی سیاسی اجتماعی فرهنگی و اقتصادی آنان را فرا گرفته است میدهند اما بخش های وسیعی از ساكنان ایران پس از حاکمیت استبداد نوین که در, ق... که در آغاز قرن بیستم و به دنبال کودتا علیه دستاوردهای انقلاب مشروطیت روی کار آمد و با نظام مستبدد جمهوری اسلامی تداوم یافت با توییزات شونستی نیز مواجه گشتند که در نتیجه آن با نسرکوشی آرام و تدریجی روبرویند نبود آزادی های مدنی، نبود دادگاه های مستقل وجود شکنجه و آزار در زندانها و آمار بالای اعدامها بر کسی در ایران جهان پوشیده نیست و بر اساس آمارهای رسمی کشور بالاترین آمار زیر خط فقر، اعدام، اعدامهای انتقام جویانه دولتی، بیسوادی، بیکاری، پایین بودن سطح بهداشت و درمان، مرگ مرگمیر زنان باردار، سوی تغذیه کودکان و عقب ماندگی از تحصیل کودکان متعلق به ملیتهای بهاشیرانده و به طور آشکار بر اساس آمارهای رسمی کشور از آن ملت بلوچه بلوچ در ایران میباشد مردم بلوچ نه تنها از داشتن کوچکترین نهادها و ارگانهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و هنری محرومند بلکه بر اساس سیاستهای حاکم همواره به طور آمدانه به تفرقه سیاسی و عقب اجتماعی هدایت شده و میشوند. جناب آقای محمود حلدبری وزیر امور خارجه دوران پهلوی و رئیس سازمان سنتو در آن زمان در مصاحبه با با آقای سلیکرسان نویسنده سیاستمدار و خابرشناس معروف آمریکایی در کتاب منتشر شده ایشان تحت عنوان عنوان در سایه افغانستان ناسیونالیزم بلوچ و وسواس‌های شوروی می‌گوید تصور ما در سنتو همیشه این بود که ها در فرصتی سعی خواهند کرد با کمک شوروی دولت مستقل خود را ایجاد کنند بنابراین تلاش ما این بود که تا حد ممکن آنها را از نظر سیاسی ضعیف عقب مانده و نامتحد نگه داریم. بیدلیل نیست که نزدیک به یک قرن پس از سرکوب و شکست نظامی حکومت بلوچستان توسط رضاشاه توسط هلاوی در سال 1928 تا کنون همیشه مردم بلوچ به عنوان غیرخودی و غیر قابل اعتماد دولتهای بقایت متمرکز تهران غیر خودی محسوب گشتند و طبعا هر عملی را عکس عملی است نظام حکومت اسلامی حاکم بر ایران تبعیض و نفرت مذهبی را نیز مذاب بر سیاست های حکومتی پیشین نموده است و این چنین است که رشد بیعتمادی دو جانبه بیش از بیش در حال صعود است. همکنون به دلیل حاکمیت استبدادی دینی فرقه ای و سیستم بقا... بقایت متمرکز بلعشایی ملت های بلوچ، ترک، ترکمان، عرب، کورد، لور و غره از برابری های حقوقی، زبانی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی و اقلیت‌های دینی از نابرابری حقوقی و زنان ایران از نابرابری جنسیتی در ایران امروز محرومند و در رنجند برای برون رفت از چونین وضعیتی که بر ایران حاکم است چه باید کرد؟ نظام جمهوری اسلامی پس از ۷ سال حاکمیت استبداد دینی فرقه‌ای و اعمال تبعیضات گوناگون بر کل جامعه ایران در همه زمین های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی با شکست کامل، مواجه و غیر قابل اصلاح گشته است. آنان که باورمند به اصلاح پذیری چنین رژیمی از درون درونند و از درون و عاجز از،, از درک حاکمیت اصل ولایت فقیه و قانون اساسی متحجر این رژیم بر ایرانند در واقع ایفاگر نقش پادو، پادوهای درگاه استبدادی نظام ولات و و سوپاپ اطمینان آن در بحرانهای سیاسی و اجتماعی محاصل از حاکمیت آن میباشند و آنان که از این رژیم بوریده و خانه جایگزینی این نظام با نظامی دموکراتیک و سیکولرند مهمترین دلوافظی، نگرانی و دقده قیش آینده تمامیت ارضی ایران پس از نظام جمهوری اسلامی است نظامی که بوی چرکین دملهای کونه و عمق حاصل از سیاست آن بر جامعه ایران و به خصوص ملیت های بخاشی رانده شده تمام فضای ایران را آکنده نموده است این نگرانی, اند... نگرانی ادیه را تا جا کشانده است که حتی حاضرند دوش به دوش این نظام برای دفاع از تمامیت عرضی خود خود را فدای سیاست های مخرب و حفظ این نظام نمایند دوستان ایجاد احساس تعلق به ایران و ایران را از آن خود دانستن برای همه مردمان ساکن در ایران است که از زامنی بر حفظ تمامیت عرضی ایران باشد ولا غیر اگر تشدید اعمال سیاست های امنیتی، نظامی و سرکوب و قتل عام مردان روستاها و شهرها و اعدامهای تلافی رژیم و سیاست های زبانی، فرهنگی، هنری و اینک مذهبی در زبان و فرهنگ و هنر, مذ... هنر... هنر و مذهب حاکم دولتی می توانست کارساز باشد یک از این سیاست ها گذشته است و برای این کار کاپی بود و اینک ایرانی با مردمانی یک رنگ، یک زبان و یک فرهنگ و کاملا متحد با یک پارچه داشتیم و دیگر نیازی به نگرانی و دلوافسی نبود. اما ایران کنونی که سیر المله دارای هویت‌های تاریخی رنگارنگی است که طی هزاران سال تکامل و تکوین یافتند و محال است که با این گونه سیاستهای سرکوبگرانه و برتری طالبانه‌ای یک قریا چند کرد یک دست و یک پارچه گردد. تداوم حاکمیت این گونه حاکمیت این گونه سیاست ها بنا به اصل عمل و عکس عمل پاکتور و مؤلفه بلقوی برای از هم پاشیدگی تمامیت عرضی ایران میباشد و دیر یا زود تبدیل به مؤلفه بالفعل خواهد گشت و مارکس‌زدن های عوامل اجنبی و بیگانه بر پیشانی پالین ملت های تحت ستم مضاعف رنگ خواهد باخت زیرا که اگر زیرا که اگر نیکو بنگریم، این ملت ها و عوامل بیگانه این ملت ها و اوامل بیگانه شدنشان نیست که یک پارچگی ایران را تهدید می کند. بلکه بدون هیچ شکی سیاست های حاکم بر ایران از یک سو و از هم اپوزیسیون دموقرات انحلال طلب از سوی دیگر اوامل اصلی این موزل و گسل سیاسی و اجتماعی, اجتماعی می باشد و که این وضعیت ادامه دارد حتره به هم پردن تمامیت عرضی ایران همچنان شمشیری آهیده بر فقر این گربه بحران زده و آماده, و پرو... آماده بر پرود آمدن است. برای بیرون رفتن از چنین وضعیتی که بر, این... بر ایران حاکم است چه باید کرد؟ برای بیرون رفتن از چنین وضعیتی چه باید کرد؟ ایجاد اپوزیسینی متحد با ساختاری دموکراتیک که برپایه شناخت آسیب ها و راحل های مناسب است که میتواند تمند آن را قدرتمند و پیش رو و مباردات جاری مردم در ایران گرداند. کسی نمی تواند به سوی اپوزیسیون دموکرات، اما پراکنده کنونی نشانه روید که مخالف برابری جنسیتی زنان با مردان و برابری حقوق پیروان ادیان مختلف و جدایی دین و دولت از یک دیگر و تامین ادالت اجتماعی سیستم حکومت پارلمانی در ایران باشد. آنچه که تا کنون به عنوان پایی ترین است، مورد مناقشه و پراکندگی هاست، باورها به تنوات زبانی فرهنگی جغرافی موجود در ایران و پذیرش تمنی حقوق برابر مردمان متنوع ایران است و تا زمانی که ما ساکنان ایران به قبول وحدت در تفاوتها و تنوعات تاریخی تاریخی موجود در ایران نرسیم محال است که به راه راهالای متفل قول برسیم و فهم و درک مشترک از چنین آسیبی است که میتواند راحل مشترک برای, در... برای درمان چنین آسیبی را ارائه دهد و چگونگی و همبستگی پایدار افوزیسیون افوزیسیون دموکرات ایران ایران را برای حرکتی سرنوشت ساز سبب کرده. هرچند که زمان به سرعت و بدون اجازه ما در حرکت است و تا کنون پس از گذشته بیش از سه دهه نتوانستیم در انجام چونین امری موفق شویم اما از هر کجا شروع کنیم باز هم به نفع ایران و مردمان ایران خواهد بود از دیالگ و گفتگو برای شناخت درست همدیگر یعنی آنگونه که هستیم نخراسیم. راهل های پیشنهادی واضع و روشن یکدیگر را که برای رفع آسیب موجود است با دقت بررسی و بازنگری دو جانب نماییم. مطمئنا مخرج مشترک های قابل قبولی دست, دست خواهیم, خواهیم یافت. از همینجا از زحمات برگزارکنندگان این میزگرد که در راستای دیالوگ و گفتگو در میان اپوزیسیون دموکرات ترتیب داده شده است قدردانی می کنم و امید پیشرفت در امر همبستگی اپوزیسیونی قدرتمند را دارم. تشکر. سوال س... سوال من من شما بفهمید ولی من دوستان تلاش بسیار از صبح شده که ما با آقای مصطفی هجری دبیر کل دموکرات دموقرات کردستان ایران ارتباط برقرار کنیم ظاهراً در طریق اینترنت نشده اگرچه این طرف حالا من نمیدونم آقای عمر ایلخانی زاده که تشریف دارم کدوم قسمت کردستان عراق هستن آقای مصطفی هجری کدوم قسمت ولی در حال هنوز نشده ولی فیلمی از ایشون ضبط شده که این فیلم رو می‌گزاریم امیدوار هستیم که بتونن یک تماسی گرفته بشه یک کار دیگه‌ای هم میشه کرد این همه تلاش آقای ایرخانی زاده ممکنه خواهش بکنم که جناب اگر میتونید با آقای مصطفی هجری در کردستان عراق تماسی بگیرید و به ایشون بفرمایید که ما میخوایم صحبت ایشون رو پخش بکنیم حضور پیدا بکنن در اینترنت در اسکایپ من خیلی سپاسگزارم قرار با ایشون چنین بوده من به یک باره به این بار. بله بله بله بله آقای دکتر شما یه توضیح به با اینکه بله بله چشم من موقع با. چیز میگم که پخش بکنیم به حال با امید به اینکه آقای خانی زاده بتونن که این ارتباط برقرار بکنن که خود آقای مصطفی اجری بعد از صحبتشون بتونن اینجا پاسخگوی سوالات دیگر باشن و اما مسئله ای که مثل همه مصاحبه های دیگر با آقای مصطفی هجری انجام شد از طریق اسکایپ بود با مشکلاتی که ما در انگلستان در رابطه با اینترنت و اسکایپ داشتیم بله بله من بستن زدم تلفنش چیزه بسته است. <T> <mic> خب، شما از یه طریق دیگه یه پیشمرگه بفترسید اشون رو... بله، به حال، دا... اگر که تونستید <تص> که... من خودمون خیلی خیلی سپاسگزارم. خیلی خیلی لطف میکنید حضورتونر شد که صحبت با آقای مصطفی هجری سآل من و پاسخ ایشون بوده به دلایل تکنیکی که نمیدونیم چرا سوال من پخش نشده ولی پاسخ ایشون پخش شده سآلی روی که من نوشتم میخونم و آقای هجری بلا فاصله سخمشون باز میشه و پاسخ میدنم من سوال کردم جناب آقای مصطفی هجری، شما امروز دبیرکل حزب دموکرات کردستان ایران هستید که تاریخ مبارزات آن به بیش از 70 سال میرسد و سابقه مبارزات با جمهوری اسلامی را در طی 37 سال گذشته داشته اید امروز گروهی اعتقاد دارند که شما و حزب دموکرات کردستان ایران قصد تجزیه ایران را دارید خواهش می کنم با توجه به این که من کاملا به این قضیه واقفم که شما چنین قصد و فکری ندارید برای رفع هر گونه سوء تفاهم خواهش می کنم خودتان توضیح دهید این سوالی بوده که بنده کردم بگذارید سال اول بله, بله. درود بر شما آقای دکتر و همچنین شنوندگان تلویزیون شما من در رابطه با مسئله مبارزات حزب دموکرات کردستان ایران این مطلب را قبلا باید عرض بکنم که هر موقع از ابتدای آغاز بر سر کارآمدن جمهوری اسلامی هر وقت ما مبارزه, شم... مبارزه کردیم با این رژیم متاسفانه از طرف رژیم جمهوری اسلامی و ای از هموطنان دیگر این اتهام تضییع طلبی به ما زده شده است این در حالی که نه تنها حزب دموکرات کردستان ایران بلکه تمام به اپوزیسیون کرد ایرانی در واقع هیچ کدامشون در برنامه در برنامه خودشون جدایی ایران را در نظر ندارند و هیچ نوع فعالیتی برای این مبارزه انجام نمیدن بلکه ما مثلا خودمون حزب دموکرات کردستان ایران در برنامه حزب دموکرات مشخصا خواهان ایران دموکراتیک فدرال هستیم که در آن همه ملیت‌های تشکیل دهنده جمعیت ایران اداره داخلی منطقه خود را داشته باشند به وسیله نمایندگان برگزیده خود و در اداره امور کشور مطابق یک قانون اساسی دموکراتیک مشترک باشند و همه با هم ایران را اداره بکنند این برنامه ماست و هر نوع اتهامی از این نظر بر حزب دموکرات کردستان ایران داده میشه یا پس جمهوری اسلامی است یا از طرف کسانی است که شناخت چندانی از حزب دموکرات کردستان ایران و از برنامه و فعالیت حزب دموکرات کردستان ایران ندارند حزب دموکرات کردستان ایران این استخاره داشته که که از آغاز بر کارآمدن آمدن جمهوری اسلامی پیشتاز مبارزه برای آزادی ایران و همه ملیت‌های ایران بوده. و مبارزات ما در این راستا همکنون باست هم ادامه داره و خواهان ایران دموکراتیک که فدرال هستیم در چارچوب جغرافیای ایران. من موافق این فرمایش شما هستم اصولا تا به حال همه ملیت‌های ایران هر کدام به قدر توان و امکانات خودش مبارزه کرده بر علیه جمهوری اسلامی ایران و در راستای احقاق حقوق پایمال شده شان همه ما های ایرانی از طرف حکومت جمهوری اسلامی حقوقمان پایمال شده است حالا شما متوجه هستید مثلا ساده تنیل مسئله اینجا تحصیل به زبان مادری است. مسئله بسیار ساده است. یک هموطن فارس یک دفعه بهش بگن که فردا کودک شما در دبستان باید به زبان کردی یا ترچی یا لوری باید تحصیل بکنه. تبعیزات آشکار از نظر مذهبی از نظر منطقیی. از هر لحاظی بر این ملیت ها و ویژه بر مردم کرد روا داشته میشه ما ما مبارزمون برای ایجاد مسابات و برابری در میان ملیت های ایران هست و رفع این تبعیضات آشکار و ظالمانهی چه سال بر مردم کرد روا داشته میشه بنابراین ما همه سعی خودمون را کردیم و باز هم انجام بدیم ولی اگر بنا باشه که این این سیاست و این روش به نسبت مردم کرد و سایر ملت‌های ایرانی همچنان ادامه داشته باشه و به به درخواست‌های دموکراتیک این مردم جوابی داده نشه پاسخ مناسب داده نشه اون وقت اون وقت هست که مردم ممکنه فکر کنند که باید راه حل دیگری برای خودشان پیدا کنند در این صورت اگر تدریهی در ایران به وجود بیاد یا اگر یکی از ملیتهای ایرانی یا همه اونها بخوان از ایران جدا بشند، عامل اساسی در این مورد این ملیتها نیستند بلکه رژیم جمهوری اسلامی است که به نظر من وظیفه همه آزادی خواهان ایران هست که، جمهوری اسلامی ایران را در این راستا زیر فشار قرار بدن مبارزه بکنند و از وقوع چنین حادث در آینده جلوگیری بکنند این وظیفه بکنن. همه ایرانیان هست همه آزادی خوان هست، همه اونهایی که خواهانه، خواهان باقیماندن ایران ایرانی یک بارچه هستند و بر علیه تدزیه بر علیه تدزیه مبارزه می کنند. در این در این صورت هست که لازم است زمینه زمینه اجرای حقوق مساوی برای همه ملیت ها فراهم بشه و این از طرف همه مردم ایران امکان پذیره که باعثی برای جلوگیری از این عوامل که موجب تزییخ میشه یا خواهد شد مبارزه بکنند. من فکر میکنم در این مبارزه ما پیشتاز هستیم. در این, در این راه ما قربانیان زیادی دادیم و همچنین پیشتاز خواهیم بود. ولی در این مورد احتیاط به همفکری و همکاری و مشارکت همه آزادی ایران هستیم. کاملا درسته در واقع راه, راه متحد نگهداشتن و یک پارس نگه داشتن ایران راضی نمودن همه مردمی که به اونها ستم میشه مورد تبعیض قرار میگیرن و البته این نوع سیاست جزو ایدولوژی جمهوری اسلامی ایران هست و ما هم برای این باور هستیم و اینو اعلام کردیم چه با وجود بر سر کار بودن جمهوری اسلامی امکان رفع این نو ها وجود نداره چون جمهوری اسلامی در اساس معتقد به این نوع حقوق مردم نیست هم شما از شما آقای دکتر لادیواردی سفاظ خوزار از جانب آقای مصطفی هجری در کل حضب دموکرات کردستان ایران متاسفیم از این که هنوز نتونستیم ایشون رو داشته باشیم. آقای افخانی زاده رحمت دست دادیم. ما چند دقیقه وقت برای سوال جواب داریم. بعد از این برنامه پانل بعدی پانل رسانه ها و میلیات خواهد بود. بفرم بخوادی؟ نمی‌دانم کدی که چقدر اطلاع داشته باشه سوال من یه سوال از خودم بیشتر. بفرم بید. یه چیزی رو شنیدم. مواردم درسته؟ من شنیدم که توی حزب دموکرات کردستان ایران که الان طرفشون شاید الان عراق شدن آقای بارزانی مسعود بارزانی من شنیدم آقای بارزانی چندین این در واقع جلسه با سران جمهوری اسلامی داشتن واسم بیان کسی می که این مسئله درسته اجازه بفرمایید که من توضیح رو خدمتون بدم آقای بارزانی مال اقلیم کردستان عراق و اصلا به این بدن ارتباط نداره اگر رابطه‌ای رو وجود داره اون بحث است. ولی بحث ما بحث احزاب کردی بودش که آقای عمر ایلخانی زاده که حضور داشتن و آقای مصطفی حجری دبیرکل حزب دموکرات کردستان ایران من مرتبا تأکید میکنم که صحبتشونو رو قبل از اینکه باز اگر سوالی باشه که خانم دکتر ثابتی هم دارن من این تأکید رو بکنم در اینجا ببینید دوستان من مطمئن هستم که از چند دقیقه دیگه از دو ساعت دیگه از فردا باز های جدیدی به وجود میاد باز بحث اینه که خب اون فلان کس گفت نمیدونم ملیت اون یکی گفت نمیدونم خلق اون یکی چی گفت اون یکی چی گفت همه این بحثا رو باید آمادش باشیم به خصوص ما که این برنامه رو به وجود آوردیم که اینها بیان صحبت بخونن یک هدف وجود داشته اون یک هدف اینه که این دو رهبر اصلی ترین احزاب کردستان بگن که به هیچ وقت چمنر وجود نه تنها تجزیه ای ایران رو نمیخوان بلکه ایرانی یک پارچه رو میخوان به شرطی که برابری کامل درش باشه و حقوق مردم همه مردم در تمام نقاط مختلف ایران رایت بشه من فکر میکنم که پاسخ به این سوال مشخص بود این هم که از بین نمیره هم الان داره پخش زنده میشه همینی که در یوتیوب باقی میمونه همینه که ما مجددن خودمون در برنامه های تلویزیونی پخش خواهیم کرد. خواستم این تاکید رو بکنم مجددن که هدف فقط همین بود که آیا ما این اتهام هایی رو که میزنیم ایرانیان نقاط مختلف ایران رو از خودمون از همدیگه دور نمیکنیم دور میکنیم. مواظب باشیم که حداقل، اینها خودشون چه اه اه اه اه اعتقادات خودشون رو بیان میکنند خانم دکتر صابتی من پرسش نخست از شما دارم جناب شیرابادیان و بعد یک ساجیشن یا پیشنهاد ممکنه بفهمید که تعریف شما از شوونیسم چی هست شوونیسم منظوری اینه که من اینجا شوانیست گفتم شوانیست زبانیه و در رابطه با زبانه بب. بب. خیلی ممنونم اگر داری بعد اینجا به طور کلی شوانیست یعنی کسایی که زت زن هستند و طرفدار معتد سالاگرام شوونی قسمت‌ها بود استرستاد... اوه اوه اوه میگم اجازه بدید اوه من این بود برداشت من این بود اما به طور کلی اجازه بدید در نقش خودم و به عنوان یک روانشناس و شخصی که عضو هیچ گروهی نیستم طرفدار هیچ کس نیستم طرفدار مردم ایرانم و آزادی ایران و این مردم ایران در فردای آزاد ایران هستم بارها عرض کردم که باید برای خودشون تصمیم بگیرن و نهایتا رژیم آینده رو انتخاب کنن قرار بوده که در این میزگرد و سخنرانان عزیز 20 درصد به گذشته توجه کنند. اگر اشتباه میکنم سی درصد به حال حاضر و 5 درصد در مورد آینده و راهچاه های راه،, راه های که کمک میکنه به پیوستگی و همبستگی و اتحاد همه ایرانیان در مقابل یک نظام بیمار سخن بگم متاسفانه می‌بینیم که سخنرانی ها بیش از 50 درصدش برمیگرده به گذشته ایران و رژیمی که باز هم من متاسفم که یکی از اعضای اون رژیم طرفداران اینجا نیست درحالی که آقای دکتر و خود من بارها تقاضا کردیم که از همه گروه‌ها بیا از شاهزاده تقاضا کردیم تشریف بیارن از دوستان دیگر نیامدن من هم اینجا نمیخوام ازشون پشتیبانی کنم یا بخوا... به جای اونها صحبت کنم ولی این هم عادلانه نیست و درست نیست که ما به گذشتهی بپردازیم در قیاب اشخاص و بعد بی و بدون اینکه بتونیم ازش استفادهی بکنیم یک گفتار ارز کنم که سازنده این هست که ما از تنش دوری کنیم تنش زدایی کنیم نه اون که کسانی رو که مخاطب هستن و نشاستن وقت عزیزشون رو گذاشتن ببینن که قرار هست چه بیشه و چه نتیجه اینجا گرفته بشه ما از موقعیت ها و میکروفون ها سو استفاده کنیم یا استفاده نادرست بکنیم به عقیده بنده و بتازیم به جایی که اصلا فایدهی براش مترکب نیست خیلی سفاست ببینید خانم دکتر ثابتید یک سوه تفاهم براشون پیش آمد بحث شوانیزمی که مطرحه اون رو فهمیدم بحث بحث اصلا مربوط به زن و مرد نیست اصطلاحی که آمده هی بیشتر و بیشتر جا پیدا کرده بشتبا. به اشتباه به اشتباه به این معنا من که شما خودت توصحبت کنید بفهمید <laughs> <laughs> بس بحث سلطه یک گروه بر گروه های دیگر به همین دلیل بحث شوانیزم فارس رو که مطرح می کنند در این بدنه یک زبان فارس چون من قوم فارس نمی شدستم یک مجموعه یکی در ایران وجود داره این مجموعه از اقوام مختلف تشکیل شده این اقوام مختلف ایران رو تشکیل دادند این مجموعه اسمش ایرانه متاسفانه ما به دلیل امکانات تکنیکی چون همیشه اعتقادمون برای اینه که نقشه بزرگ ایران پشت سر باشه نیست که مشخص بکنه ایران یعنی چی؟ ما اسم ایران رو میاریم ولی دقیق نگاه نمی کنیم که ایران چیه ایران اگر که این مجموعه اقوامش نباشه ایران نیست ایران یعنی این مجموعه این مجموعه ای که الان دیدیم که به دو سه گروه که این اتهام وارده همه تگذید میکن و وابستگیشون رو مالکیتشون رو این بحث جدیتریه نسبت به ایران مطرح می کنند ما در ایران صخونه و مستجر نداریم اگر این رو بپذیریم به طرف نگه داشتن ایران میریم اگر قبول بکنیم که درست ممکنه نمیدونم در فرانگوشه بلوچستان یا کردستان یا ده جزائر ده خلیج فارس ده مثل تهران بزرگترین بیمارستان قلب خاورمیانه میانه نباشه ولی بپذیریم که باید که امکاناتی رو به وجود اوورد اگر ما مردم رو همه مردم ایران میدونیم در غیر این صورت امکان نداره امکان نداره شما بتونید که بلوچستان رو بلوچ ایرانی رو اوز ملت ایران بدونید ولی بگید که خب تو گرسنگی بکش حقته تو بیکاری بکش حقته اینو نمیشه گفت مگر اینکه این امکان فراهم کنی به همین داریم اولین شرط ما مسئله برابری است بحث زبان مادری که آقای شیراپدیان مطرح کردن روز 21 فوریه از طرف سازمان ملل متحد بحث روز زبان مادری است تا اونجایی که من این اجازه رو به خودم میدم که بگم شاید من یکی از نزدیکترین افرادی یکی از نزدیکترین افرادی باشم که با اقوام مختلف ایران رابطه بسیار صمیمی و نزدیک دارم هیچ کس نیامده بگه زبان فارسی نباشه در این زبان فارسی زبان مشترک همه ماست زبان مادری معنی داره یعنی اینکه اگر که ما در فرهنگ‌های مختلف و متعددی که در ایران داریم نتونیم این رو تقویت بکنیم خودش عامل جدایی است اگر همین الان از من سوال بکنید بگید که خب به چه شکل در نمی‌دونم خونواده در ابتدایی در سطح دانشگاهی همه اینها بحث بسیار طولانی است که میشه بهش پرداخت ولی در یک مجموعه مشخص خودش مسئله‌ای که وجود داره بحث برابری در تمام زمینه ها هست اون رو ما نمیتونیم اینجا مطرح بکنیم برای اینکه ما چیز دستمون نیست بحث عدم تمرکز امروز دست ما نیست اعتقاد ماست بحثی که مطرح کردن هر چند نفر سخنران اشاره کردن به فدرالیزم دیدگاهشونه امیدوارم یک روزی کسانی که صحبت از فدرالیزم میکنن تنها نیان بگن فدرالیزم بسیار خوب است بیان بگن که ما به این شرط به این شکل میخواییم که حکومت ایران حکومت فدرال بشه اون هم در اختیار ما نیست مجلس مؤسسانی که بعد از جمهوری اسلامی تشکیل بشه همه این پیشنهادات رو میتونه بررسی بکنه با حضور تمام نمایندگان مردم ایران اونجاست که اگر یک مجلس محسسان واقعی به وجود آمد بعد از حکومت جمهوری اسلامی که همه داریم براش مبارزه میکنیم اونجاست که همه باید تبعیت بکنیم به رأی اون مجلسی که اعلام میکنه که نحوه حکومت چه باید باشه ما چه کار باید بکنیم در این حالت هیچ کدوم ما نمیتونیم بگیم که من چون ایشون به عنوان مثال میگن فدرال یا آقای مصطفی هجری یا, یا هر کسی دیگری من با خود آقای مصطفی هجری که مفصل در پاریس صحبت میکردن حرفم به ایشون این بود که شما بحث فدرالیزم رو میکنید فدرالیزم رو از حسینی لاجوردی نخواید از معجیس مؤسسان آینده ایران بخواید این مهمترین قسمته و بحث اصلی خیلی جالب تموم بکنم این صحبت رو این بود که ایشون معتقد بودن چون من مرتب بحث عدم تمرکز رو میکنم می گفتن که من با تمام صحبت‌های تو 99 درصدش رو موافقم. یک درصد با هم اختلاف داریم او یک درصد اختلاف رو میدونید چی میگفتن؟ میگفتن که تو امیدواری من ناامید تو به اپوزیسیون امیدواری من ناامید من امیدوار هستم من امیدوار هستم با فکر بتونیم با از این مجموعه بزرگ تلاشکران سیاسی ایران در نقاط مختلف ایران بدون اینکه هیچ عنوانی بدیم این حسن استفاده رو بکنیم و بتونیم که فائق بشیم به نبودن این حکومت ننگینی که هویت برای ما باقی نکزشته آیا سؤالی هست؟ بفرمایید. خانم توفان نمیدونه خانوم توفان نقشون دیگه تموم شده آقای دکران باقیش داد ممنون من در مورد دوار مادرگی یکی گفتند داریم که همیلی بود من بودمون چندتا از که کرد بلوچ گفتم من دوران حمدران اساس قبل می چرا؟ چون من بران ایرانی فقط این دوان ایرانی رو دوستان ایرانی رو می به این نوشتم که این که بچه از از این فارس های که بالا یک بچه کرده یا کرده یا خود رو تو این داونبانی مدیده بعد که میبونی بیرانی از جهب ها دو دوان میرانی رو بدون به این مرکل اگر بسیار بسیار درست چقدر مهم این نگاه مثبت که باعث نگه داشتن این مملکت میشه همیشه آدم نمیتونه با دکتر باقرزاده غیرزاده مساله انتخابات آزاد مخالف باشه که میتونه در اینجا موافق باشه چرا؟ باید چی باید یاد بگیرن؟ چون بندر آزاد شما با بخار؟ آقای دکتر زندیم شما صحبتش داشتید آقای دکتر عبری ببخشید منم همین رابطه رو که تری بخواستم محترم کنم ببخشید آموزش به زبان مادری یا آموزش زبان ما اینا کاملا با هم متفاوت هستند من خودم باور من به آموزش زبان مادری از اون وظیفه همگی ماست اینا بخشی از فرهنگ ایران بزرگ هست از بر که من میایم پنجاه تا بخش است بسیاری از اون کلمات من نمیفهمم و همه اونها هم باید حفظ بشه که ببینید که این سابقه تاریخی چی بوده. ولی این که بگوییم که آموزش به زبان مادری اگر اینجا بیفته باعث خواهد شد یک جدایی به وجود بیاید که فرزند منی که مثلا کرد هست به زبان کردی آموزش یافته است اگر بخواد بره جای جا دیگری بخش دیگری از ایران کار بکنه این مشکل در نظام اقتصادی این زبان مشترک در یک کشور امر بسیار بسیار مهم است که خودش باعث میشه اگر من اون زبان ها رو ندونم، اون زبان رو ندونم، خودم نتونم در کل اون جامعه خودمو مطرح بکنم و بتونم از تمام زمینهایی که در اون مملکت وجود داره به نفع خودم استفاده بکنم. اگر در بیزنسی هستید ها میخواهم که در همه جا به اصطلاح شعبه داشته باشه یک شرکت بزرگی باشه این‌ها در بی‌توجهی به بی این زبان مادری اصطداع مشکلی به وجود خواهد. در عرض من هم باور به آقای ما باید تمام این زمینه‌ها، تمام این زبان‌هایی که وجود داره حفظ بکنیم وظیفه امسانی ماست، وظیفه ایرانی بودن ماست ولی در این حال من آموزش زبان مادری. پیش‌بالا دادن نه آموزش به زبان مادری بحث بزرگی از بخاطر بحث بحث یه لحظه آقای لحظه اجازه آقا فتحی من کوتاهی در <تصفح> که تا شست سال قب آقای ابقری در مطلبی می‌گفتم که همین 60 سال قبل آقای ابقری ما در ایران 240 زبان گوییش لحجه داشتیم امروز متأسفانه حدود 70 باق... تا باقی مونده که اگر بتوانیم اون رو حفظ کنیم و این غم انگیزه که در 60 سال ما 170 80 تا لهجه و زبان رو دست از دست دادیم بل. آقای دکتور خانه توفان, توفان. اگر فقط یک دقیقه اصلا بیشتر وقت نداریم یکی این که راجع به زبان صحبت کردیم. ما در کانادا بله ما جشن روز زبان مادری رو میگیریم و همه ما جمع میشیم به زبان مادری صحبت میکنیم و میگیم منیش من چی هستش و این من یه خواهش دارم در آینده ایران زمین باید در دبستان ها در ویدستان ها حتما در هفته که ما شش روز درس می خونیم یک روزشو مثل حساب مثل دیکته بذارم توی درس مدرسه بسیار درسته من بسیار خلاف ما چهتا به همکاری تجربه تجربه در کشورهایی که چند زبانه هستند، از سویس شیرفته تانو را میتنیم حال بعضی زبانات از زمانی که حالا فیز همیشه سه زبانه هم بوده ولی اسپانیا یا ایتالیا که در دو دهه اخیر به رسمیت کردن های دوم تمام تحقیقات نشون بوده. که دو زبانه کردن سیستم آموزشی یعنی شما یک سال جغرافیا رو به به اسپانیایی می‌تونی سال دیگه به زبان کاتالان یا باسک یا اونطوری یا پروژه اونوری با ایتالیا با آلمانی سال دیگه به زبان رسمی کشور یاد نمی‌کنی باعث این شده که مردم اون منطقه وقتی بین خودشون تو خیابون با زبان خودشون صحبت نمی‌کنی با رفتار بهتری باشد در منطقه آلمانی نشینه ایتالیا که زبان رسمی وقتی که زبان آلمانی رو به رسمیت شناخته نمی‌شد وقتی شما وقتی توی هتل در ارتباط واسه خودت افتاده شما میرفتید تو هتل به کارمند آلمانی زبان به ایتالیایی گفت یخ میز گفت همون حمو مای تو اسکو گفت خانم ایتالی مارو گفت یخ گفت گفت نه به آلمانی شما آلمان داشتید به بهش یخ توسه بر یخ از وقتی که زبان اینها رو هویت اینها به رسمیت شناخته شده محاله شما با یک آلمانی زبان به ایتالیایی صحبت کنی به ایتالیایی جواب نده برای اینکه هویت نداره با عدم صحبت به ایتالیایی وقتی تمام عمرش ایتالیایی خونده هویت خودشو بخواد ثابت کنه تو اسپانیا این تجربه شده آمار گرفتن که هیچ کس نیست که به زبان مادری تحصیل میکنه زبان کلی رو به اندازه قد و حتی بیشتر از قبل با عشق علاقه نخونه برای اینکه میدونه اگر یاد نگیره امکاناتی که داره کاملا محدود میشه یعنی اگر یک آلمانی زبان یک خستان که مدرسه آلمانی میره اومد واسهش با آلمانیه میدون اگه ایتالیایی نخونه فقط اون استان میتونه کار کنه با رو به رتش یا کشور دیگه ولی اگر بخونه بنابره الان سه گوینده سه اخبار تلویزیون دولتی عراق گوینده‌های رو هر سه آلمانی زبانه و بدون لهجه ایتالیایی صحبت می‌کنن در بیرستون کاملا به آلمانیخته بنابره این طرزایس که بی خود یعنی تجربه دیگه نشون میده که این چنین نیست یعنی شما وقتی هویت زبونه بر اساس این اعتراضشه اجرائی نداره اینونو به روی محکم بدید خیلی ممنونم با جلسه‌مون خاتمه می‌دیم با این توضیحی که من خدمتتون بدم بحث روز 21 فوریه حق زبان مادری است مسائلی که مطرح میشه مباحث جنبی است که به عنوان مثال موردی که اجازه رفعت مطرح می فرمایید در یک کشور پیشرفته ممکنه در یک کشور جهان سوم امکانش نیست برای اینکه امکانه اصلا آموزشیش وجود نداره غیره و غیره ولی همینی که این حق رو به پذیریم یعنی بی روزهای سازمان ملل نامگذاری نشده اگر امروز روز 20 نوامبر روز کودک در سازمان ملل ثبت شده و اعلام شده یک معنی داره یعنی یک سری مشکلاتی برای مسائل کودکان هست و امروز 20 نوامبر روز, روز کودک اگه 21 فوریه زبان مادری است مسئله همون و هر کدوم از این روزها و امیدوار هستم که ما روزی قادر به این بشیم که بتونیم مسائلمون رو کم کم به جلو ببریم و حل بکنیم بسیار سپاسگزار سه